בעולם של התוכן, יחודיות זה אחד מהדברים הכי חשובים שקיימים. כאן בדיוק אנחנו יכולים לראות את הכוח של עריכה. אני מאמין שאתם תסכימו איתי שאפשר לראות תמונות שצולמו באייפון. יש להם סוג של טאץ' מסוים וסוג של צבעים מסוימים שלפעמים הם ממש אפשר לזהות שמדובר בצילום של אייפון. אפילו גם אפשר לראות את זה על טלפונים אחרים. وما שאנחנו בעצם רוצים להשיג באמצעות עריכה, זה ליצור בידול, אוקיי? זה ליצור בעצם סוג של סטייל שמאפיין אותנו, משהו שיותר ייחודי לנו, ויותר מזה אפילו לקחת הרבה תמונות, ובסופו של דבר לגרום לבן אדם שכשהוא רואה התמונות שלנו, הוא מזהה שזו התמונה שלנו, גם כי התמונה הזאת בעצם נוסעת את הסטייל האישי ואת הסגנון האישי שלנו, והסגנון הזה יכול לבוא ממש לידי ביטוי, באמצעות עריכה ובאמצעות משחק עם צבעים. הצירכון הזה יתאפק בידוק בשתי תחנות ש它们 very necessary because they're talking in colors on the phone of them Vesco and Snapseed. Now Vesco is a tool that I carry that I do all the things I do at home and I share with you. And Snapseed, I like it mainly for the healing of the healing. Healing is the words that we can sometimes go מום למשל אחד שכול זה, הייתי אוכל לעשות צילפי, ולצלם אותו, ולאף אותו בסנפטי, את ואתם, אף אחד שכול, והתהם, מה אפשר לדעת שיש לי אחד שכול? אבל אנחנו מארחים אחד שכולים, אנחנו חושמים שזה חלק בלתי נפרד בחייהם, אז אנחנו לא מארחים אחד סבבה? אריחה, <laughs> <laughs> אפשר לחלק את זה לשאלות שינוים קלאים. סבבה? יש לנו את הקרופ, שזה בעצם החיתוך, זה גם לשמור על הדברים שלנו ישרים וגם לדאוג שמה שצייך להיות באמצע יהיה באמצע וכל מיני דברים כאלה. הדבר השני זה שינויי אור וקונטרסט, אנחנו שולטים על כמה התמונה תהיה בהירה, יותר חשוכה, כמה הצל שלנו יהיה חזק, אוקיי? דבר השלישי זה בעצם משחק עם הצבעים. השלב של המשחק זה יותר שלב שבו אנחנו לוקחים את הצבעים שהם כביכול מתוקנים, תמונה רגילה, ליותר צבעים שלנו. דברים ש automa הפינים אותנו, בוא ניקח שתי אריזות של style ו וזה בעצם הסיבה ש the שמנית קנה שלנו כאן היום. בילאש שהפרק היום אני רוצה ש יהיה ספק, ביקר בחרתי לנו שש תמונות, שיש שלושה מהם עבדו צילמנו ביעפו בפרק הקודם, ו אנחנו נארחו ביחד. זה העוקל שלנו, זה מה שאני רוצה ש מהסרטון הזה. ברגע ש נחנשים להרוח ב קופצים כל העילתרים. בוא נחפש את העילתרים ש אוהבים, לי יש כמה הם גם שמורים אצלי, כל החבר'ה של ה-SIM, 5 אני מאוד אותו גם, מצטירתו דרדר דינה אלפاسي המשלמת שאני חולץ عليها. ואם אני נתקה מצלום בטלפון, הם חייבים לאכול אחר דינה באינסטגרם. יש שמנא שרה לישובי מנה. יש לה כומפוזיציות מאוד מיוחדות. ובאכללי מקסימה. אז אני ממש כיף לי לעורגלו. ולחו תגדיפו דקוקת עבודות שלה. ממש קדאי תחלו ללמוד ממנה, ולבצע ממנה הרבה מוד שרה. ממש ממש ממליץ. זOD התמונה של נטאליה שלנו. זה Jay חמש סיפתי ל'האם שדינה אוהבת? ו לא כל כך מתאימים כאן, כי שימו לב מה קורה לסמלה. כשבוחרים פילטרים, אני ממליץ מאוד לשים את האצבע על המסך. התוכנה תראה לכם את תמונת המקור. ככה תוכלו להשוות ולראות בעצם כמה אתם מתרחקים מהמקור, ומה קורה לכל דבר. נגיד, בעזרת הדבר הזה, אני עכשיו רואה שהסמלה של נתלי המקסימה הלכה לאיבוד לגמרי. או, זה נחמד. בגלל שאכל לאיבוד לגמרי, אני מחפש פילטר אחר. סבבה? אז אני אוריד טיפה. עוד טיפ מעולה בשבילכם חברים, כשמורידים בהירות הצבעים מתחזקים, אוקיי? אז אם אתם רוצים לחזק את הצבעים שלכם, לא רואי טיפה בהירות, 0.3, 0.7, 1, תראו מה, מה מתאים לכם בתמונה. כל הכלים האלו של תיקונים של האור, כמו ה-exposure וה-tone שיש פה וה-contrast, וגם הכלים של חיזוק הפרטים שיש פה, שזה בעצם השרפן וה-clarity, על כולם הסברנו באופן מעמיק בפרק הראשון שלנו של סדרת הסרטונים של ה-lightroom. הכלים האלו כמעט لكل האפליקציות וכל התוכנות של העריכה של התמונות וגם של הווידאו, ובעזרת הסרטון הזה אתם תלמדו בעצם איך לעבוד עם הכלים האלו. אז אתם מוזמנים ללחוץ ולהגיע לשם דרך הכישור שקופץ פה למעלה איפשהו. אז כדי לחסוך לנו זמן אני לא אסביר לעומק מה הכלים האלו עושים, <grain> גריינס של רעש כזה בתמונות שלנו, הוא נותן וייב טיפה כזה של תמונה, טיפה ישנה כזאת, מגניבה. <אז> זה מאוד מזכיר כזה אה, פילם, אני מאוד אוהב זה, אני משתמש בזה יחסית הרבה. שימו לב שהשמלה של נטליה טיפה יותר מדי, בווליום גבוה מדי, אה, יש שם יותר מדי צבע, ואני מרגיש גם בגלל שיש שם יותר מדי צבע, היא מאבדת מהפרטים בשמלה. יש לי שתי דרכי פעולה פה. אני יכול להוריד את הצבע בכל התמונה, אוקיי, okay, לרמה כזאת עם הסמלה, אני אוהב את זה, אבל שימו לב הרבה מאוד צבע כיף בעלים ובשמיים. אתם רואים את זה? לכן, יש פוקלים מדים שניקרא שנקרא HSL. HSL. גם עליו הסברנו לעומק בפרק השני של תוכנת ה זה כלי מטורף שעוזר לנו לשלוט בעצם בגוון של כל צבע, שזה ה-H, בחוזק הצבע, שזה ה של כל צבע, שזה ה-S, ובבהירות של כל צבע, שזה ה-L. אוקיי? Okay. HSL, use saturation and luminance. סבבה? Okay. אז אני הולך פה לצבע האדום, כי זה לדעתי מה שמרכיב בעיקר את הסמלה, ואני הולך לסאטוריישן ומוריד טיפה saturation. זאת אומרת, אני לוקח את כל האדום בתמונה וטיפה מחליש אותו. אוקיי? Okay. שימו לב, זה, אם אני אחליש אותו לגמרי, אתם רואים שהשבעים שלי נשמרים? מעולה. Hey, יכול להיות שיש בה סמלה גם מהסגול, אז אני טיפה החליש, נגיעה, קלה, מרגיש שצריך עוד קצת. יפה. עכשיו מה שקרה פה זה בעצם שהרווחנו את כל הצבעים שהוויסקו טיפל בהם, אבל עשינו טווי קטן לסמלה כדי לא לעבד אותה לגמרי. אני אוהב את זה מאוד, כלי מעולה פנטסטי, אני משתמש בו הרבה גם לשמיים, אם אני רוצה טיפה לחזק את הכחול, אני רוצה טיפה להקעות את השמיים. זה כלי מעולה בשביל הדבר הזה. יפה. עכשיו אני אראה לכם אפילו אריכה לגמרי אחרת, עם התמונה הזאתי. צ'יק צ'ק, אני אלך לשים שאני ממש ממש ממש ממש ממש ממש אוהב. בואו נחסי אחד, נחזיר את החשיפה למעלה. תודה רבה, וואלה אוהב את זה, האמת. הורדתי פה יותר מהצבע, אז אני צריך גם להחזיר את הצבע. יפה. ומאוד חשוב לעשות קרופ. שלוש, ארבע. יפה. עוד משהו שאני חשוב לי להגיד לכם, זה שאין דבר כזה נכון או לא נכון בעריכה. יש מוגזם או לא מוגזם, זה נכון, זה קיים. אבל הכל פה מתבסס על ההרגשה שלכם. מה שהכי כיף בכל הדבר הזה זה בגלל שיש כל כך הרבה אופציות וכל כך הרבה מקום לבחירה, בעזרת הבחירות האלה אנחנו מייחדים את התמונות שלנו. כל הבחירות האלה שאנחנו עושים בסופו של דבר נובעות ממה שמושך אותנו, אוקיי? אני יודע שאני נמשך הרבה יותר לצבעים חמים. אני יודע שזה משהו שיותר מושך לי וגיליתי זה מצאתי את עצמי כל הזמן, חוזר על אותן פעולות ומגיע בסופו של דבר לצבעים חמים יותר, אז, אז זה סיפר לי שאני אוהב צבעים חמים, סבבה. וגם זה חשוב לי לדעת, כי כל פעם אני חושב שאני עורך תמונות, אני מסתכל במיוחד על הכתום בתמונות שלי, ואני בודק שהכתום לא מוגזם, כי אני יודע שיש לי נטייה להגזים עם הכתום. בדיוק כמו שבן אדם יודע שהוא, אוהב, שהוא מכין אוכל והוא שם יותר מלח, אז הוא בודק את המלח. באותו אופן בדיוק אני בודק את הכתום. ממש חשוב, סטייל אישי זה הכל וזה בעצם הגדולה של, של העריכה וזה למה באמת התכנסנו כאן היום. אוקיי? כדי שאתם תפתחו לעצמכם ותסגננו לעצמכם את, ה, את הסטייל האישי שלכם ובאמת תצליחו להשיג טיפה בידול משאר החברים שלנו ברשת. וזאת נקודה נהדרת לעצור שנייה ולבקש מכם חברים שאם אתם מקבלים פה ערך בסרטונים האלה ואם כיף לכם פה מכל ה... מה נשמע הזה שיש בינינו אני אשמח שילחצו על לייק לסרטון, זה עוזר בעצם לסרטון להגיע על עוד אנשים ואם באמת באמת אתם באמת נהנים, אתם מוזמנים להצטרכף למשפחה שלנו וללחוץ על סאבסקרייב וללחוץ על הפעמון שתשארו מעודכנים תודה רבה, בואו נמשיך. אז, התמונה הבאה, צילמתי אותה פה בחוץ, היה משחק מעניין כזה של קווים שאני ממש ממש אהבתי דבר ראשון בתמונה הזאת חייב ליישר אותה אז קודם כל, הישארנו אותה בואו נסדר אותה שאתה מוכנה לסטורי, 16.9 זה סטורי יפה, אוהב זה, באמצע, כן, טיל עכשיו אני אלך לפה ואני אסתכל פה טוב טוב למטה עד משו שהוא מספיק דרמטי ויפה ומעניין. אני אוהב את הגוון הכחול הזה, אבל כמובן שאני צריך להכשיך אותו. וואו, הוא מגניב! הוא כזה, הוא עושה להיילייטס כזה, כיפה פייט כזה, כזה, חלומיים כאלה. וואו, הוא מגניב. וואלה, מגניב. נוסיף לו קונטרסט, לחזק, תתת לו פאנצ' מאותה סיבה בדיוק אני מוסיף גם קלאריטי, גם כי יש פרט... לא קלאריטי, לא, לא, לא, לא טוב קלאריטי. מובליט לי קצת יותר מדי פרטים שיש על האלה שם שלא אהבתי, תודה רבה. נגיד, וזאת תמונה מוכנה. יש פה משהו, יכול להיות ששנתם לבד עכשיו, ויש פה איזה בורג שם למעלה שחייב להיפטר בנו דחוף. קודם כל, אני אראה לכם איך זה נראה בעזרת הכלי של הרמוב פה בתוך הווסקו. תמיד בכל הכלים האלה מתקרבים כמה שיותר. כראש שתתקרבו יותר, הכלי יעשה עבודה טובה יותר. שימו לב, אני מנסה להעלים אותו. הוא עדיין לא שם, אני לא אשקר לכם. אני מאמין שבעוד uh, שתיים, שלוש, ארבע עדכונים, הם יפטרו את הבעיה והוא יעשו אותו ממש טוב. אבל עד שהם יעשו את זה, בשביל הכלי הזה ובשביל הכלי הזה בלבד, יש לי את האפליקציית Snapseed בטלפון, אוקיי? עכשיו, תיכנסו לטולס ותראו שיש פה הילינג. Healing זה הכלי שבעצם עוזר לנו לתקן דברים ולהיפטר מהם, וכמו שיש לי פה חצ'קון כזה שאני רוצה להעיף uh, uh, טוב ולהיפטר מנו, בעזרת הילינג לעשות זה אז כמו מקודם, אני מתקרב כמה שיותר לבפנים אחרי שלחצתי על הכלי. ואז אני uh, מסמן פה את מה שאני רוצה להיפטר ממנו, ותראו, זה הבדל, אה? <laughs> מוגזם. מה שהתוכנות בעצם עושה, היא מזהה עם אלגוריתם כזה חכם את מסביב, גם מבחינת צבעים וגם מבחינת טקסטורה, ואז היא מנסה להשלים את זה לאזור שאנחנו מצעירים בתוכו, אוקיי? כאן אתם יכולים לראות שהאלגוריתם עשה עבודה ממש נפלאה, כמו מקודם אני שם אצבע למסך כדי לראות את זה וזה עלים לי בצורה די מדויקת. בונירה, נראה, פה יש עוד אחד אבל זה יותר טריקי. הוא יותר טריקי, כי אתם רואים שעל המסמר, הוא בדיוק נמצא שבין האור לצל. Uh, בואו נראה אם התוכנת ידעה להשלים זה. אם כן, וואו, מלא כבוד. היא לא מבינה כל כך בפנים, יש שם יותר מדי שינויים באזור הקטנצ'יק הזה. גם מבחינת האור שמשתנה בצורה מאוד מאוד דרסטית. לא. נחמד, תראו אבל מה זה האמת שזה עבד, לא הייתי, לא, לא ציפיתי שזה יעבוד, האמת. Uh, יפה מאוד, אז... Uh, uh, save, Modify. Save וCopy זה פשוט מעתיק לכם התמונה וזה אם אתם save, save, זה שינויים לתמונה עצמה בתוך הגלריה. היא בעצם משנה את הקובץ המקורי, ואחרי שהשינויים האלה קוראים... רגע. ואחרי שהשינויים האלה ונשמרים, אין לנו אופציה לבטל אותם. סיב וקופי אם אתם רוצים למשח חדש, אם לאחפתי לכם שזישנאל, אנחנו כבר יצאם מקורי, ולא תקחו לעשות ריברס. למה שעשיתם בתוחנה, סיב. זה לפני, זה אחרי, בזרת أوفيسكو واسنپسي, צימולה, וזה אושר של צבעים. זה קה, זה קונטרסט, זה פאנטיש, זה ניקיון. יש לי כמה 필טרים שאני מאוד אוהב, הם שמורים מצלי קבאר ב favorites, שזה כל החברה מאסי. אני יודה על פי בתמונה, בגלל הכחול וגם בגלל הביז' קרם שמנת הזה שם, מאחורה, מאוד מאוד יפה. <laughs> קודם כל בואו ניישר את התמונה כי היא וזה מציק לי נורא בעין, יפה, 3-4, מסדר שם, גוזר טעו. יפה, היה שם כזה קצת בלמעלה ממנו, מצוין. שתי קליקים וכמעט סיימנו, נראה ממש טוב. אוהב את זה רצח כמו שזה, לא הייתי משנה כלום, הייתי מוסיף רק עוד גריין. בבקשה בצורה מאוד פשוטה, מהתמונה הזו, לתמונה הזו, מהתמונה הזו, לתמונה הזו. וסקו, חבר'ה וסקו, תראו איזה צבעים, תראו איזה עושר, תראו את הכחול העמוק, הזה, הטיפה טורגיזית חלת כזה, אני מת על זה. תודה רבה, בואו נעבור לתמונה <אח> מיפו, בואו נראה את זאת תמונה מעניינת כי אני אבטל את כל מה שעשיתי, קודם כל אני אשר אותה קצת, כי זה קצת מציק לי שהיא עקומה האמת ובא לי שהיא תהיה שערה 3-4 מחזיר, יפה מאוד עכשיו בואו את הצבעים שאהובים עליי כל כך יפה האמת נחמד, ה-C8 אני אוהב אותו אני טיפה, אכשיך עוד קצת, כדי עוד קצת ניגיע לתות את הצבע זה מרגיש טיפה בהיר עוד משהו שאני רוצה פה להראות לכם זה את הספליטון. בעזרת הספליטון אנחנו מוסיפים גוונים עדינים לשאדווס, לאזורים של הצל, או להיילאיטס, לאזורים של האור. גם על הכלי הזה, בנפרד עשינו פרק שלם בסדרה של הלייטרום. אם אתם רוצים לראות, אני ממש ממליץ לכם, זה כלי מדהים. ממש ממש ממליץ לכם, מוזמנים ללחוץ בכישור כאן. עוד פעם זה שם בלייטרום, אבל העקרונות דומים והטכניקות הם אותם הטכניקות. אני רוצה ללכת קצת על כתום, לתת לו נגיעה קטנה בשאדורס, טיפה, כדי להעשיר את הצ... את הכתום הזה שנמצא שם בפנים. בואו נראה, אני אוהב את זה. יפה. אולי אני לו את הילאית הזה, הופה, זה גם מעניין האמת. וזה מאפשר לי לתת אפילו עוד קצת שאדורס. אני אוהב את זה, חברים, אני אוהב את זה. הייתי פותח טיפה, טיפה, טיפה, טיפה, טיפה, ממש קצת, את הצל, טיפה כדי לקבל שם פרטים, זה הכל. ממש נגיעה. יש פה את הדבר הקטנצ'יק הזה, יכול להיות שהכלי הזה של הרמוב יעבוד פה דווקא די טוב, כי... יחסית פשוט שם, כן, יפה. תוסע. מה תוסע? אחלה, אני אהב את זה. זאת התמונה לפני, זאת התמונה אחרי. טיפ ממש מעולה שיש לי בשבילכם בשביל וסקו חברים, וסקו יודע לעשות צבעים גם על וידאו. חבר'ה זה אחד השווים, פשוט מייבים אה, וידאו. כפי שאתם יכולים לראות, הוא כואזון אומר אנאבל, אבל בתכלס הוא יכול. הכל טוב. יוחץ פה, בבקשה, זה משפיע על כל הצבעים. איזה כיף. <laughs> <laughs> אין על וסקו, חבר'ה, אין על וסקו, ובאמת, הם לא שלמים לי כסף פה, אז אין אותו מהאהבה שלי אליהם. ממש ממליץ לכם, חבר'ה, אם אתם אוהבים צבעים. וסקו זה הדיבור, באמת. אני חושב שאפשר לסכם ולומר, יש פה כל כך הרבה משחק עם הצבעים, יש פה כל כך הרבה אופציות להשאיר את התמונות שלנו, ולבנות עליהם אפשר לייחד את הצילום שלכם גם בעזרת הצילום עצמו וגם בעזרת העריכה. אני אישית חושב, אם יש לי אופציה בשניהם, למה לא, ממליץ לכם גם. ותודה רבה שצפיתם בעוד סרטון שנוצר בהרבה אהבה. אני הייתי אובל. אה... וואו, אה, זהו. <laughs> <laughs> זה מוזיקה ולקפל ולכת לפגישה איתי.